Moi, minä olen Anu, ja minä haluan opettaa sinulle videokuvauksen perusteita. Opetuspaikka on Naishatsin nice tiloissa sinä Dixin vieressä, eli kulkuyhteydet ovat mainiot. Meillä on käytössä oma keittiö, eväät ovat suotavatte ja minä tuon kahvia ja teitä, maitoa ja sokeria. Sisältö keskittyy enempi tällaiseen mobiilivideoiden tekemiseen, ja pikkaisen käymme editoinnin ja kuvauksen perusteita läpi. Teemme paljon harjoituksia, emme siis tuijottele juurikaan PowerPoint-esityksiä. Mikäli sinä tunnet markkinointikiinnostusta kiinnostusta videoita kohtaan, niin olet sydämellisesti tervetulleet. Tuossa statuksessa on enempi ohjeita, miten voit ilmoittautua mukaan kurssihinnoista ja muista tärkeistä asioista. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kuvauksen pariin. Se on maailma. Moi moi!